أيها الذين آمنوا اتقوا الله لغد واتق <تصفيق> الله إن الله خبير فانسى دعوه انفسهم اولئك هم الفاسقون أصحاب الجنة هم الفائزون لو تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم احسنت قراءه متميزه ماتعه جميله جدا